Bună, dragi prieteni, eu sunt Gabriel Barbu, regulile impuse de ei sunt pentru noi, prostimea. Prietena mea, în apariție în premieră pe canalul meu, Ioana Ramona B. face o analiză pertinentă, așa cred eu, are un talent născut. Prietena mea este un orator desăvârșit. Îmi spuneți în comentariile dumneavoastră ce părere aveți despre Ioana Ramona B. Colajul este unic realizat de mine. Prima parte, analiză și imagini. Cea de-a doua parte, mincinosul de cât suflu era la scenă deschisă. Dacă vreți să o mai vedeți pe Ioana în clipurile mele, îmi scrieți în comentariile dumneavoastră. Sănătate multă vă doresc, vizionare plăcută. Dragi prieteni, asistăm astăzi la un spectacol de un cinism ieșit din comun, la o sfidare abuzivă față de toți cetățenii României. Astăzi, la București, 5.000 de liberali, începând cu președintele țării, cu prim-ministrul, cu ministrii Partidului Național Liberal, cu reprezentanții acestuia în Parlament, cu primarii de localități mai mari sau mai mici, s-au adunat, nerespectând regulile impuse de ei. va vă aflați în sală. Nu acronedați culoarele de acces. Evitați, chiar dacă nu ne am văzut de multă evitați îmbrățișările și strângerile de mână. Solidaritatea în fața unor crize multiple. impuse de ei nouă celorlalți și în acest fel divizându-ne în ei și noi ei cei abuzivi cei care dau reguli și care sunt primii care nu le respectă și noi cei care trebuie să ne supunem cei care avem în acest moment libertățile și drepturile noastre limitate ei bine ne-au divizat din nou și mai mult în ei și noi noi cei care suntem acasă și suntem îngrijorați de scumpirile care ne pasă. de faptul că poate nu avem bani să plătim facturile la energie, de faptul că poate nu vom putea să ne punem mâncare pe masă. Noi, cei peste 1.600.000 de români care trăim cu salariul minim pe economie, noi, cei peste 900.000 de pensionari care avem pensia minimă, noi, copiii care mergem la școală și purtăm ore în șir măștile până la ochișori. Noi, copiii care stăm acasă în școala online, cu ochii țintiți din computer timp de ore în șir, dacă avem computer. Noi, întreprinzătorii din România, micii întreprinzători și fermierii, care nu avem unde să ne distribuim produsele și le aruncăm, aruncând totodată parte din sufletul nostru, și din energia noastră, și din credința și încrederea noastră. Noi, oamenii de afaceri, care probabil suntem îngrijorați că ne vom închide porțile dacă nu vom face față cheltuielilor și pentru că nu vom mai fi competitivi. Noi, cetățenii abuzați în ultimii aproape doi ani, prin limitarea drepturilor noastre, Abuzați printr-un certificat verde cu care nu suntem de acord și care ne divizează și mai mult și ne împarte în vaccinați și nevaccinați. Noi, cetățenii cărora ni se impun acum cheltuieli noi pe teste pentru a putea să ne luăm copiii cu noi sau pentru a ne trimite copiii la sport. Noi și ei. Asta este România liberală la care domnul premier Câțu face referire în discursul lui pentru președinția partidului? Nu, domnule premier Florin Câțu. Asta nu este România pe care noi ne-o dorim. Îl felicităm pe domnul Florin Câțu și îl invităm să ia cuvântul. Să știți că aceasta nu a fost o campanie. A fost o mișcare. Este o mișcare care începe cu Partidul Național Liberal între mișcare care, care va simba România în bine. Vă mulțumesc tuturor și împreună construim România liberală! Mulțumesc!